أنا الصباح الخدمه، ولا ندخلوا في السبعه وحنا باقا مشاكل الجمعيه، حنا ما كناخدو والو بالعكس حنا كنحطو الفلوس من مسجدنا، ولكن حب في هذا الشيء هذا، حب اننا نشوفوا النتيجه هنا على يعني الواقع في العريش، والعريش نتمناو انها تكون في واحد الوقت ماشي قصر قصر راه غادي يقلب لا ولكن زعما ما كنقصد لك عليك كنت متبع المسيره ديال الجمعيات مسيره دي لا يفرح المشاريع اسمح لي انا اكيد آه حيت حنا بالنسبه للاخو الاعلامي ديما كيقلبوا على المعلومه شنو المعلومه اللي خاصني نقلب عليه هو ان ملي غنكرموا واحد اللاعب اولا نديروا واحد واحد المقابله آه وديه في شان اليوم الوطني كاين واحد اللعابه اللي ولاو مهمشين و هما هادو اللي غتكرموهم آه السؤال ديالي بعد ما كمسر. السؤال ديالي هو ان هذاك التكريم ديالو شكون اللي كان السؤال اوليا انا كنهضر منطقي لا عاجبك هو ان المجلس الجماعي كيعمل قيصريا اولاده واحد 10 المحلات كيعطيو مليك اللعابه وهذا هو بيت القصيد اللي كنقول لكم